Ornitológia je vo svete tradične silnou disciplínou pre občianskú vedu, pretože vtáky sú atraktívne, od dávna priťahujú pozornosť ľudí a existuje početná komunita amatérských obdivovateľov vtáctva, ktorí sú ochotní zapájať sa do praktických vedeckých a ochranárskych aktivít a vedia, že život vtákov treba spoznávať, aby sme ich mohli účinne chrániť. Preto som rada, že vám môžem predstaviť doktora Michala Baláža zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti ktorý je koordinátorom zimného sčítania vodného vtáctva na Slovensku. Doktor Baláš, mohli by ste nám na úvod priblížiť princíp zimného sčítania a spôsob, ako sa do neho ľudia zapájajú? No, zimné sčítanie je v podstate monitoring, v ktorom nám ide o to zaznamenať rozšírenie a početnosť jednotlivých druhov vodných vtákov, ktoré u nás zimujú. Z toho dôvodu je realizovaný počas zimy a pri vodných plochách alebo, alebo vodných tokoch ktoré sú prechádzané väčšinou po celej ich dĺžke a jednotliví ščítavateli a tie druhy zaznamenávajú a sčítavajú ich počty. Konkrétne druhy samozrejme, do jednotlivých. Počty jednotlivých druhov, pardon. Prečo je dôležité, aby to robili v jednotných termínoch koordinovanie? No, pretože, pretože vtáky sú mobilné, dokážu sa presúvať na pomerne veľké vzdialenosti a keby to bolo rozťahnuté do väčšieho časového, časového radu, tak je celkom reálne, že tie isté vtáky budú ščítané na viacerých lokalitách. Naviše počas zimy, ktorá je charakteristická nestálým počasím, sa vtáky nepresúvajú len v rámci nejakého nášho regionálneho priestoru, ale aj nadregionálneho. Máme tu druhy, ktoré prilietajú zo, zo severnej alebo východnej Európy na jedince konkrétnych druhov. Naopak tie naše sú zase presúvané južne. Takže keby to bolo roztiahnuté do do dlhšej doby, tak by tie údaje neboli natoľko presné, ako sú teraz. Zimné sčítanie má na Slovensku pomerne dlhú tradíciu, trúfam si povedať, že ešte dlhšiu ako používanie termínu občianská veda. Takže odkedy sa na Slovensku koordinovanie sčíta s pomocou dobrovoľníkov a prípadne kedy tento nápad vznikol? No rozhodne je to staršie ako termín, termín občianská veda. A projekt ako taký, zimné sčítanie vodného vtáctva, nie je len slovenský, je medzinárodný a v rámci celej Európy beží od 60 rokov, u nás začal tak viac menej postupne, by sa dalo povedať, nedá sa povedať presný rok, pretože jednotliví, jednotliví dobrovoľníci sa zapájali už od začiatku 80 rokov, ale vtedy to bolo skôr také málo početné zo strany zapojenia, a trúfam si povedať, že aj zo strany zapojenia dobrovoľníkov alebo lajkov, bolo, väčšina štítavateľov boli pracovníci či už univerzity, alebo chránených krajných oblastí alebo z akadémie vied bola koordinátorka. Postupne ako, ako program, do ktorého sa začali zapájať aj rôzni dobrovoľníci, sa to rozbehlo od začiatku 90. rokov a niekedy od prelomu storočí je, je to monitorovací program, ktorý je v takej dnešnej podobe, kde sa, kde sa zapájajú desiatky a v niektorých, niektorých termínoch ščítania stovky, stovky dobrovoľníkov. A pre vaše potreby hlási sa ich dosť? Málo alebo veľa? V podstate, aby bol takýto projekt, projekt úspešný a mal zmysel, tak my potrebujeme, aby boli ščítané jednotlivé lokality opakovane, opakovanie. Ako, dlhodobý, ako projekt, ktorý má zaznamenávať zmeny početnosti jednotlivých druhov, tak je nevyhnutné, aby bežal dlhodobo. Z toho dôvodu potrebujeme pokrývať tie isté lokality a opakovanie. A to sa nám, to sa nám zatiaľ darí. Samozrejme máme aj, aj bočné plány alebo využitie, iné využitie údajov získaných a keby sme mali viac ľudí, tak samozrejme ich využiť, využiť vieme aj tieto iné údaje o domapovaní území, o ktorých veľa nevieme, o rozšírení niektorých druhov, ktoré nie sú až také koncentrované, ale na tie základné potreby, pre ktoré, pre ktoré tento projekt máme, máme dostatočný, dostatočný počet dobrovoľníkov. A majú nejakú možnosť prejsť vzdelávaním, alebo dostanú nejaké materiály, ktorým pomôžu spoznať tie druhy, aby ich správne určili? No to tiež veľmi záleží od toho, kde konkrétny ščítavateľ ščítava. Máme lokality, kde sú koncentrované vtáky vo veľkých, veľkých zoskupeniach, kde ich môže byť veľa druhov, kde to môžu byť druhy, ktoré sú aj raritné na území Slovenska. tak tam. Ak chodia dobrovoľníci, tak najskôr s niekým, kto to tam pozná, niekým, kto už má dlhoročné skúsenosti a je zaškolený priamo. Ale máme aj lokality, kde, kde sú v podstate len tie najzákladnejšie druhy, ktoré, predpokladáme, že každý z tých dobrovoľníkov pozná, tak tam môže ísť aj priamo. Ale máme vydané materiály, máme vydanú metodickú príručku, akým spôsobom by sa malo postupovať pri ščítavaní, pri zapisovaní, čo ďalej s tými údajmi. Máme aj, aj keď v poslednej dobe menej, ale Ornitologická spoločnosť organizovala aj kurzy pre záujemcov o ščítanie a monitoring vtáctva. Takže ak má niekto záujem, tak môže. Albo, alebo aj neformálne Ornitologická spoločnosť zorganizuje tábory, ornitologické tábory, pri ktorých sa, pri ktorých sa môžu naučiť. Takže tých, tých možností, ako získať skúsenosti, je pomerne veľa. Ako by ste videli to pokrytie dobrovoľníkmi na Slovensku v porovnaní s okolitými krajinami? Napriek tomu, že to tak nevyzerá, keby sme sa pozreli len na údaje, ktoré my v rámci Európy poskytujeme, tak je ich pomerne málo, pretože sme malá krajina s malým množstvom vodných tokov, alebo relatívne malým množstvom vodných tokov. Ale čo sa týka takého celkového pokrytia, Územia, keby sme to prešli na tie plošné kilometre, ktoré máme, tak patríme medzi špičku v Európe. Určite patríme medzi tie úplne najlepšie krajiny, kde sa, kde sa zapája pomerne, pomerne veľké množstvo sčítavateľov. A mnohé krajiny, ktoré, ktoré dodávajú do spoločného balíka rádovo oveľa väčšie množstvo údajov, tak to sčítanie je zabezpečené tak, že na niekoľko málo vhodných lokalitách, kde sa ale koncentruje obrovské množstvo vtákov, to sčítava niekoľko ľudí. U nás, keďže takýchto lokalít máme pomerne málo a naopak veľa máme takých tých pre mnohých menej zaujímavých, tak sa zapájajú skôr ľudia, ktorí, ktorí to robia z takéto dobro, na dobrovoľníckej báze a teda to pokrytie je oveľa väčšie. A v akej forme majú títo ľudia možnosť vidieť výsledky? Že keď ja som sčítal malý úsek, mám šancu vidieť, ako to vyzerá na celom Slovensku? Ako vidia tieto údaje? Áno, my spracovávame údaje do podoby záverečných správ zo ščítania, ktoré sú jednak zverejnené na internete, na našej stránke ornitologickej spoločnosti a občasne ich aj vydávame tlačenou formou. Musím sa priznať, že je to trošku taká naša slabina, pretože, pretože je to oneskorenejšie, ako by sme si asi predstavovali, nakoľko nie všetci ščítavatelia nám dodávajú údaje v dostatočnom, dostatočnom skorom čase, aby sme to dokázali spracovávať, spracovávať rýchlo a aby, aby ten, tá spätná väzba bola rýchla. Ale v konečnom dôsledku všetky údaje, ktoré, ktoré my dostaneme od ščítavatelov sú vyhodnotené a daní ščítavatelia eh, ich dostanú v takejto forme. Plus, eh, ale to viac menej z regionálneho hľadiska sú údaje spracovávané aj formou odborných publikácií, ktoré, ktoré sú publikované či už v našich a niekedy aj v zahraničných časopisoch. Existuje nejaký mechanizmus kontroly voči individuálnym chybám, Alebo tak, že, že keď niekto nájde niekde nejaký druh, ktorý je nečakaný, príde niekto iný a tomu, aby zajistil, že je to naozaj ten druh? Áno, samozrejme. Pokiaľ je to úplne raritný druh, tak už v rámci zapisovania do databázy existuje hlásenie. V rámci Slovenskej ornitologickej spoločnosti máme skupinu, ktorá sa volá Faunistická komisia, ktorá posudzuje, posudzuje jednotlivé hlásenia, pokiaľ sa vymykajú štandardu. A pokiaľ by to bol druh, ktorý spadá pod povinnosť ohlásiť ho a povinnosť pracovať touto faunistickou komisiou, tak my ho ani ne... Máme vlastný kódex na to, že ja ho ani nemôžem spracovať v rámci vyhodnocovania údajov, pokiaľ ho oni neodobria. Pokiaľ je to bežný druh, ale dajme tomu nejaký prestrelený počet alebo druh, ktorý je, ktorý je na nevhodnej lokalite, tak to ošetrujeme len v rámci spracovania tých údajov. A ten ščítavateľ je buď kontaktovaný alebo, alebo je kontaktovaný regionálny koordinátor. Aby sme mali, aby sme mali tú kontrolu lepšiu, tak... Nestojí to na jednom človeku, ako, ako na mne, na celonárodnom koordinátorovi, ale máme Slovensko rozdelené do 20 regiónov a v každom tom regióne pracuje človek, ktorý, ktorý si tých svojich čítavateľov pozná a ak sa vyskytnú nejaké takéto, takéto menej pravdepodobné údaje, tak to vie overiť u nich. Takéto obrovské množstvo údajov si vyžaduje veľkú databázu. Vedeli by ste nám niečo viac povedať o vašej databáze? Slovenská ornitologická spoločnosť spravuje databázu AVE Symfonie, ktorá... Do ktorá spracovala resursi, do ktorej je možné zapisovať e, jednotlivé faunistické údaje nielen o vtákoch, ale aj o rôznych iných druhoch stavovcov, ale primárne je teda určená na, na vtáky, kde sú zapisované všetky výsledky jednak z organizovaných monitoringov, ako je, to, ako je to práve ščítanie zimnúceho vodného vtáctva, o ktorom sa hovoríme, ale aj ščítanie bežných druhov, hniezdiacich druhov a niektoré ďalšie monitoring hniezdravcov a podobne ale je to aj databáza, do ktorej môžu zapisovať aj svoje náhodné údaje jednotliví, jednotliví jej užívateľia. Je, je voľne, voľne dostupná a mnohí, vrátane mňa, ju majú napríklad ako vlastnú databázu. Ja tie všetky údaje tam zapisujem a ak niečo potrebujem, tak v rámci možností filtrovania a vyhľadávania si viem všetky svoje údaje nájsť. Hrajú tieto údaje nejakú úlohu, dajme tomu príklad? formovaní politik na ochranu prírody alebo používajú ich samosprávy alebo správy chránených území? No, to by sme veľmi chceli, aby, aby to tak bolo. Zatiaľ je to aspoň v rámci, v rámci našej republiky skôr asi obmedzené, ale v podstate, keby, keby to niekto tie údaje potreboval, tak samozrejme, samozrejme môže. Koniec koncov, aj, rám, aj vďaka šítaniu zimujúcich vodných vtákov máme vyhlásené chránené vtáčie územie na, na Dunaji, ktoré kde sú, kde sú predmetom ochrany práve zo skupenia zimujúcich vodných vtákov. Takže, takže áno, z tejto, z tejto databázy alebo z tohto monitoringu boli údaje využité aj na, aj na vyhlásenie chráneného územia. A samozrejme, pokiaľ potrebujú pri, pri nejakých posudkoch alebo alebo pri posudzovaní nejakých zámerov, jednotlivé chránené, chránené územia, alebo aj iné mimovládne organizácie, údaje, ktoré, ktoré máme, tak sú, sú pre nich k dispozícii. Stretli ste sa pri organizovaní sčítania s nejakými prekážkami, alebo čo považujete za najväčší problém pri realizácii sčítaní? V podstate toto je program, ktorý beží, nechcem povedať, že bezproblémovo, bezpro bez ale, ale naozaj zatiaľ nejaké, nejaké významnejšie problémy nemáme skôr. Skôr lokálne. Máme, máme územia, ktoré sú pokryté ščítavateľmi slabšie. Môže to byť aj, aj nielen regionálne, aj časovo. Niekedy sa kvôli počasiu alebo kvôli nejakej nepredvídateľnej skutočnosti stane, že vypadnú niektorí, niektorí ščítavateľia z lokalít, ktoré sú potrebné na, na ščítanie. Ale keby som to mal zhrnúť takého toho celo, slovenského hľadiska, tak v podstate je to program, ktorý, ktorý nám zatiaľ, zatiaľ beží dobre. Tak to je veľmi dobrá informácia. A ešte by som sa chcela spýtať, nakoľko finančne náročná je takáto veľká akcia? Všetko sa to dá financovať zo zdrojov Slovenskej ornitologickej spoločnosti? No, to sa musím priznať, že napriek tomu, že som koordinátor ščítania, tak s peniazmi ja nepracujem, <laughs> ale, ale vo veľkej miere je to dobrovoľnícka akcia. Nevravím, že všetko ide úplne, úplne na dobrovoľnej báze. Slovenská ornitologická spoločnosť v rámci nejakého grantového úsilia získava, získava finančné prostriedky z rôznych fondov a niekedy je časť, časť nákladov, najmä spojených s cestovaním, preplácaná jednotlivým sčítavateľom, ale, ale nie, je to, nie je to pravidlom. V podstate... Na, vo veľkej, veľkej časti územia uh, je to naozaj, naozaj dobrovoľnícka akcia a peniaze, alebo niektoré financie, ktoré, ktoré sú potrebné skôr na, na vydanie správy alebo niečo podobné sú... sú Možno na tú databázu? na databázu? Na data, databáza bola samozrejme tiež podporená. Vznik databázy a vypracovanie bolo podporené tiež, tiež medzinárodným projektom, ktorý získala Slovenská ornitologická spoločnosť a je financovaná zrejme, zrejme ďalej teda určite ďalej z prostriedkov Slovenskej ornitologickej spoločnosti, ale keby sme zobrali len ten samotný program, tak väčšina ľudí ide naozaj, naozaj dobrovoľne. Ďakujem pekne. Ešte na záver sa opýtam jednu takú všeobecnejšiu otázku. Čo by ste poradili ľuďom alebo organizáciám, ktorí by chceli robiť niečo podobné možno vo po svojom vednom odbore a pracovať s takýmto veľkým množstvom dobrovoľní? To sa, to sa mne hodnotí ťažko, aby som sa priznal, lebo nebol som pri zabehnutí celého toho programu. Jednak je starší aj jednak ja som sa koordinátorom stal, keď už, bol, keď už bol zabehnutý výborne a bola vypracovaná celá tá štruktúra s aj tých koordinátorov, ktorých, ktorých máme. Ale z môjho pohľadu asi, asi je kľúčové mať dobrú myšlinku, ktorá môže osloviť ľudí ktorí to budú robiť teda bezplatne a v podstate len za, za nejaký dobrý pocit, že prispeli, prispeli k, nejakej, k nejakej rozumnej veci. No a potom asi vybudovaniu si, si siete takých pomocníkov, ako my máme tých regionálnych koordinátorov, pretože nie je možné, aby, aby jeden človek dokázal, keď to, keď to zoberiem na ten náš program, na toto ščítanie. sčítavajú no, sa... Stovky rôznych lokalít v rámci, v rámci Slovenska. Nie je možná, aby jeden človek dokázal okontrolovať, či, či ten daný ščítateľ tam pôjde alebo nepôjde. Takže mať sieť ľudí, ktorí, ktorí s tým spolupracujú a poznajú ten, ten konkrétny región, aj tých konkrétnych ľudí je pre mňa ako, ako koordinátora úplne, úplne nevyhnutné. Takže vlastne komunita. Áno. Tak, ďakujem za vaše odpovede. Ešte raz zopakujem, hovoril s nami... Doktor Michal Baláš zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti. Ďakujem.